الله وبركاته أنا رفاق من قناة انتقدها اليوم أول سلسلة في أول حلقه في سلسلة لا تختار طبق الخطأ هذا وهذه هيا نبدأ هنا يوجد ثلاثة أطباق طبق يحتوي في داخلهم شيء لذيذ وطبق يحتوي في داخله في داخلي شيء سيء لا مش سيء مش سيء سمح مفيد لكن حمض شوي هيا نم غمضو عيونك. افتح عيونكم افتحوا عيونكم اختاروا Let's مهلا كلها لقمة واحدة شكرا آه. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا آه شكرا <تصفيق> <تصفيق> آه. <تصفيق> ان شاء الله سمتعتوا بهذا المقطع ولا تنسوا الله عجبكم هذا المقطع ولا تنسوا اللايب والاشتراك وفعلوا الجرس وفعلوا الجرس وكتبونا في التعليقات وشندوكم التحدي الجرس على خير على خير